Σήμερα, στο Μεσί For Φοριού, βλέπουμε τα πιο συνήθισμένα λάθη που κάνουν οι πολιτές, με αποτέλεσμα οι αγοραστές να φεύγουν τρέχοντας από τα ακίνητο. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Κατσιαντώνης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μεσί της Φοριού. Σήμερα θα συζητήσουμε για τα κλασικά λάθη που κάνουν οι πολιτές η ακόμα και οι διοκτήτε που διαθέτουν τα ακίνητά του προ ενοικίαση, όταν βγάζουν το ακίνητο στην αγορά και έρχονται οι υποψήφοι αγοραστέ ενοικιαστέ. Θα εστιάσω πάλι στο κομμάτι τη πώληση, γιατί εκεί μπορούμε να, να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Όμω, λίγο πολύ πάλι και οι δύο περιπτώσει είναι ίδιες. Είναι σημαντικό, πριν πούμε στα αυτά τα βασικά λάθη, να καταλάβουμε το εξή: Το ακίνητο που πωλείται είναι ένα προϊόν. Και ένα προϊόν για να πουληθεί γρήγορα και στην καλύτερη δυνατή τιμή πρέπει να βρίσκεται σε μία πολύ καλή κατάσταση. Ή τέλος πάντων, στην καλύτερη δυνατή. Σκεφτείτε δηλαδή, να θέλω εγώ να σας πουλήσω αυτό το σακάκι και να σας το δείχνω τσαλακομένο, λερωμένο, βρώμικο, πατημένο και ακόμα και να το βγάζω και την ώρα που το φορώ και να σας λέω, ορίστε, και πού είναι μεταχειρισμένο. Μπορεί εγώ να μην έχω καλό γούστο, να μην σας άρεσε πάνω μου, μπορεί να βλέπει την μπογιά ή κάτι και να λέτε τώρα αυτό θα θέλει πολύ στο καθαριστήριο. Δεν θα δώσετε μεγάλη σημασία. Πιθανό να το αποφύγετε να πείτε: Εντάξει, δεν θα το αγοράσω, θα βρω άλλο. ή ακόμα και αν μπείτε σε μια διαδικασία να το αγοράσετε, σίγουρα θα μου δώσετε πολύ χαμηλότερη προσφορά, πολύ χαμηλότερη τιμή για να το πάρετε. Είναι λίγο πολύ η ίδια λογική και τα κινητά. Το ακίνητο πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο πωλείται. Οπότε, θα ξεκινήσουμε να λέμε του παράγοντε, κρατώντα τα υπόψη μα ότι όταν πουλάμε το κινητό μα, πουλάμε ένα προϊόν και οφείλουμε να το έχουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Γιατί έτσι μπορούμε να πάρουμε υπεραξία. Ή, αν δεν το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε συνειδητά γνωρίζοντας ότι μειώνουμε οι ίδιοι την αξία του κινήτου. Ξεκινάω, λοιπόν, με τον πρώτο παράγοντα, που είναι η βρωμιά. Τώρα, βρωμιά. Μπαίνουμε σε πάρα πολλά κίνητα και βλέπουμε. Σκόνη, λεκέδες, σοβάδες που έχουν πέσει τα πατώματα, Δεν θέλω να μιλήσω για κατσαρίδες και άλλο τύπου έντομα. Γίνεται χαμός. Και σας ρωτάω. Είστε υποψήφιο αγοραστή. Πάτε να δείτε ένα ακίνητο που στην αγγελία σα κάνει. Μπαίνετε μέσα και βλέπετε όλο αυτό το χαμό. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε θετικέ σκέψει. Πρέπει μετά ο Μεσίτης ή ο ανεοίγειο ο, ο πολιτή που είναι εκεί να γυρίσει τούμπα μια ολόκληρη εικόνα και να βοηθήσει τον υποψήφιο αγοραστή να του δείξει τα θετικά σημεία. Έχει όμω ο ίδιο βάλει αυτό το Και πολλοί πολιτέ τι κάνουν. Αφήνουν το ακίνητο σε μια βρώμικη κατάσταση. Ενώ θα μπορούσαν να δώσουν 50-100 ευρώ, να το κάνουν λαμπίκο, να το καθαρίσουν, να είναι πολύ ωραίο, να μυρίζει και ωραία και όταν έρχεται ένα υποψήφιο αγοραστή να μπαίνει μέσα και απευθεία να παίρνει μια αίσθηση φρεσκάδας και μια αίσθηση ωραίου περιποιημένου. Κάτι που θα του δημιουργήσει καλή εικόνα για να σα δώσει καλύτερη προσφορά. Το πρώτο λοιπόν το βασικό που πρέπει να αποφύγετε είναι η βρωμιά. Το δεύτερο που συνδέεται βέβαια με το πρώτο είναι οι μυρωδιέ. μπορεί να έχουμε είτε γιατί το ακίνητο είναι πάρα πολύ καιρό κλειστό. Και άρα έχει αυτή τη, τη μυρωδιά, την, την ιδιαίτερη που την αναγνωρίζουμε όλοι επί τόπου. Γι' αυτό καλό είναι να πηγαίνετε νωρίτερα πριν τη υπόδειξη να ανοίγετε τα παντζούρια, να ανοίγετε τα παράθυρα να μπαίνει φρέσκο αέρα. Και φως, αλλά φρέσκο αέρα. Όσο πιο πολύ κλειστό είναι το κίνητο, τόσο πιο νωρί πρέπει να το κάνετε αυτό. Πολλέ φορέ λέμε και από την προηγούμενη μέρα να αεριστεί το σπίτι, και ξανά την επόμενη, την μέρα τη υπόδειξη, να το ξανανοίξουν μια ώρα πριν να είναι φρέσκο. Και ερωματικά χώρο νοείται. Άλλο βασικό σχέδιο με τι είναι τα τσιγάρα. Πάμε λοιπόν να αναλάβουμε ένα σπίτι. Έρχεται ο πολιτή, αυτό που πουλάει, συζητάμε. Ανάβει τσιγάρο μέσα στο ακίνητο. Καλώ, το ακίνητο είναι δικό σα, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Όμω, αν την ώρα που ήρθε υποψήφιο αγοραστή, ανάψει το τσιγάρο, πρώτον, αν έχει να κάνει με κάποιον αντικαπνιστή ή τον έχει χάσει επί Του δημιουργεί πάλι αρνητική εικόνα, αρνητική σκέψη. Και εμεί τι θέλουμε. Να μπαίνουν μέσα αγοραστέ και μόνο θετικά να σκέφτονται. Να αγαπάνε τα ακίνητα, να φαντάζονται εναυτού φαντάζοντα, του μέσα. Αν άψει το τσιγάρο, βλέπει ότι δημιουργήσει αρνητική εικόνα. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλοί καπνιστέ που το λένε ότι, εγώ ας πούμε, δεν καπνίζω στο σπίτι μου, βγαίνω στο μπαλκόνι ή με ενοχλεί και ο καπνό των άλλων. Όπω και να έχει, δημιουργεί μια κακή αίσθηση. Μπορεί να είναι μια οικογένεια που δεν θέλει να πάει ο καπνό στα παιδιά. Πάλι κακή εικόνα. Προσπαθήστε να αποφεύγετε το τσιγάρο, να καπνίζετε εκτό ακινήτου. Πολύ σημαντικό. Και το κομμάτι τη μυρωδιά αφορά και τι αποχέτευσει. Που καλό είναι, αν έχουμε μυρωδιέ και τι αποχέτευσει, να το κοιτάξετε, να το φροντίσετε. Κάντε μια πολύ μικρή επένδυση εκεί για να πάρετε τα λεφτά σα πολλαπλά πίσω στη διαδικασία τη πώληση, όταν θα μπει στο κομμάτι της διαπραγμάτευση. Πάμε στον τρίτο παράγοντα που είναι η καταστασία. Κούτε, άπλητα ρούχα που είναι πεταμένα, χαλιά μαζεμένα παρατημένα σε μια άκρη, πιάτα έξω από τα συρτάρια, πετσέτε, τραπεζομάντιλα, ένα χαμό. Μπαίνουμε σακίνητα που οι ιδιοκτήτε νομίζουν ότι μπορούν να τα πουλήσουν χρησιμοποιώντα το ταυτόχρονα ω αποθηκευτικό χώρο. Μια χαρά, αν θέλετε να το κάνω το αποθηκευτικό χώρο, κάνω ένα πρόβλημα. Δικό σου είναι τα κίνητο, εσύ το πουλάτε. Όμω, αν το κάνω αποθηκευτικό χώρο και πάω να γλιτώσω τα 100-200 ευρώ, πιθανόν να χάσω πολλέ χιλιάδε στο κομμάτι διαπραγμάτευση. Γιατί ένα αγοραστή που μπαίνει μέσα δεν μπορεί να περπατήσει ελεύθερα. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι εδώ θα μπει ο καναδά, εδώ θα μπει το κρεβάτι, εδώ θα μπει το επιπλέον. Βλέπει μια καταστασία, βλέπει μια περιπερισιά, μειώνει την, την αισθητική του, χαλάει η εικόνα του πάλι και δεν μπαίνει σε μια διαδικασία να προχωρήσει. Ο τέταρτος παράγοντας έχει να κάνει με τους τοίχου που είναι ξεβαμμένοι ή έχουν εξεφλουδίσει ή υπάρχει εμφανής, υπάρχουν εμφανείς σημάδια υγρασίας. Αυτό είναι σοβαρό, ειδικά το κομμάτι της υγρασίας. Εκεί η εχουν εξεφλουδισει η υπαρχουν εμφανη σημαδια υγρασιας αυτο ειναι σοβαρο ειδικα το κομματι τη υγρασιας εκει η προταση μου είναι, μπείτε, βρείτε ένα μάστορα να μπει να το φτιάξει. Αν απλά ο τύχος είναι ξεβαμμένοι ή κάντε ένα πολύ απαλό και φθηνό φρεσκάρισμα. Και καλό είναι να βάψετε ένα χρώμα ουδέτερο, ένα χρώμα ανοιχτό, ένα πολύ απαλό, κρύο, ένα, ε, ένα πολύ απαλό μπε. Για να δώσετε μια ωραία εικόνα στο ακίνητο, όταν μπει αγοραστή. Απ, να δει τον τίτλο και να πει μ, περιποιημένο με το ακίνητο. Εδώ αξίζει ίσω να δώσω παραπάνω χρήματα. Ο πέμπτος παράγοντα έχει να κάνει τα προσωπικά αντικείμενα. Και αυτό είναι κάτι που πολλοί πολιτέ δεν το καταλαβαίνουν. Θα δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχει αφίσα του γκάλι. Ποιο την πανηγύρισε το 87. Έχεις Έχει το βαφτιστήρι σου που βαφτίστηκε πριν δύο μήνε και το βλέπει εκεί και χαίρεσαι. Έχει τον πρωτότυπο του σου, την κόρη σου που πήρε το πτυχίο, το εγγόνι σου, την οικογένειά σου που τρώτησε ένα τραπέζι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και είναι η διαδρομή σου. Ένα αγοραστή όμω που θα στο κινητό δεν αγοράζει τη διαδρομή σου. Αγοράζει το κινητό σου. Ένα αγοραστή δεν αγοράζει τη διαδρομή σου. Αγοράζει το κινητό σου και ένα αγοραστή είχε να αγαπήσει ένα κινητό, πρέπει να φαντάζεται τον εαυτό του οικοδεσπότε του ακίνητου. Και για να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να βλέπει πράγματα που σχετίζονται με εσένα. Πρέπει να φαντάζεται τον εαυτό του εκεί μέσα. Αν έχει κάτι που έχει να κάνει με τη θρησκευτική σου πεποίθηση, ή με την, κοινο... με την πολιτική σου πεποίθηση, και με τα πιστεύω, ή το αξιακό σου σύστημα, αφαίρεσαι την ώρα τη υπόδειξη, αν μένεις μέσα. Αν δεν μένετε μέσα, βγάλτε το τελείω. Και αφήστε του ανθρώπου που έρχονται να φαντάζονται τον αυτό του μέσα στο ακίνητο. Γιατί έτσι το αγαπάνε παραπάνω και έτσι θέλουν και οι ίδιοι να προχωρήσουν παρακάτω την πώληση. Άρα όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Μπορεί απ' την άλλη, εγώ να έρθω και να έχω μια διαφορετική πολιτική πεποίθηση με εσά ή μια διαφορετική θρησκευτική πεποίθηση με εσά που πουλάτε, σαν υποψήφιο αγοραστή. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε αρνητικέ εικόνε. Το ακίνητο να είναι όσο γίνεται πιο ουδέτερο. Πάμε λοιπόν στον έκτο παράγοντα που είναι μικροζημιέ. Μπρίζε που δεν δουλεύουν ή είναι ξεχαρβαλωμένε. Διακόπτε που δεν ανάβουν φώτα. Παντζούρια. Πάρα πολύ σημαντικό. Ή που τρίζουν ή που δεν ανοίγουν καθόλου. Πάμε σε πολλά κίνητα. Μα λέει ο πολιτή: Εδώ έχει ένα εξαιρετικό μπαλκόνι. Και σε πέντε λεπτά για να να ανοίξει το παντζούρι. Αν αυτό συμβεί παρουσία του αγοραστή ή έρθει ο αγοραστή και την ώρα που πάει να το δοκιμάσει μόνο, ή οφείλει να του πει ότι αυτό το παντζούρι, ειδικά αν δεν φαίνεται ότι είναι χαλασμένο. Δημιουργεί μια εικόνα παρατημένων. Δεν τον βοηθά πάλι. Αρχίζει και σκέφτεται πώ θα μου στοιχήσει το ένα, πώ θα μου στοιχήσει άλλο, να φτιάξει το μπατζούρι, να φτιάξει την πρίζα, να φτιάξει το διακόπτη, να φτιάξει τη βρύση που τρέχει, το καζανάκι που δεν σταματάει. Όλα αυτά στο μυαλό του αρχίζουν και γίνονται χρήματα ευρώ και από όπου θα τα αφαιρέσει, φυσικά από την προσφορά θα σα δώσει. Άρα πάλι, αν είναι τέτοια μικροπράγματα που είναι πολύ φθηνά και εύκολα και γρήγορα να φτιαχτούν, κάντε το πριν βγάλετε το κινητό προ Ο 7ο παράγοντα είναι τα κατοικίδια. Αγαπάμε κατοικίδια, προσωπικά έχω και μια ιδιαίτερη αγάπη στα σκυλιά, όμω σαν αγοραστή δεν θέλω να δω κατοικίδια στο σπίτι. Καταρχά μπορεί να μην είμαι φιλόζο. Κι αν ο άλλο δεν είναι φιλόζο, με το πουδί κατοικίδιο μόνο αρνητικά πράγματα περνάνε το μυαλό του. Τι μπορεί να έχει κάνει το κατοικίδιο στο σπίτι, τι γραπτέ που μπορεί να έχει κάνει, πού μπορεί να έχει κάνει τι ανάγκε του και πάλι Δεν το θέλω αυτό. Επίση ξέρω ότι παντού θα βρω τριχόμα. Το οποίο πάλι δεν το θέλω. Θέλω να μπαίνω σε ένα σπίτι και να έχω μια αίσθηση φρεσκάδα, μια α Άρα, αν έχετε κατοικίδια, τέλεια. Δεν συζητάω ότι μπορεί να μπει και το σκύλο να αρχίζει να γαβγίζει ή να κρατάτε το σκύλο το οποίο είναι ένα μικρότερο και ένα... έτοιμος να με φάει και μου δημιουργεί και μένα που στις μια αίσθηση, Παναγία, μου να φύγουμε από εδώ πέρα. Όμως, αν έχετε κατοικίδιο, καλό, το από το σπίτι την ώρα της προσπαθήστε να καθαρίσετε όσο γίνεται το τρίχωμα, τις Αγόραζε το σπίτι και σε πολύ καλή τιμή. Ο 8ο παράγοντα έχει να κάνει με γενικότερα τα αντικείμενα τα οποία είναι περιτά. Περιτά αντικείμενα τέτοια μπορεί να είναι παλιά έπιπλα, Οι ηλεκτρικέ συσκευέ που δεν λειτουργούν, είναι πολύ, πολύ παλιέ. Μπορεί να είναι διακοσμητικά, μπορεί να είναι φωτιστικά παλιά. Όλα αυτά είναι ωραία. Ή μάλλον να το πω πιο σωστά, όλα αυτά ήταν ωραία και ήταν λειτουργικά κάποτε. Σήμερα καλό είναι να αφαιρεθούν. Αν έχετε κάποια έπιπλα που αξίζουν κάτι παραπάνω, κάποια φωτιστικά που έχουν αξία, δώστε τα, πουλήστε τα, χαρίστε τα. Όπω και να έχει, μεταφέρετε τα, ξεφορτωθείτε τα, βγάλτε τα από το σπίτι. Εκτό αν είναι, α πούμε, καινούργιε ηλεκτρικέ συσκευέ για παράδειγμα, και εκεί το ενσωματώσετε και μέσα στην τιμή. Ότι μαζί με τι συσκευέ στο σπίτι που λύτε, πουλήτε, συγγνώμη, τόσο. Υπό διαφορετικέ βγάλτε τα. Πετάξτε τα, δώστε τα. Πάντων, αφαιρέστε τα από το σπίτι. Έτσι, όταν μπαίνει ένα αγοραστή, δεν θα βλέπει ας πούμε, ένα σπίτι μπορεί να είναι φερσκοβαμένο όπω είπαμε πριν, αλλά κρέμεται από πάνω το φωτιστικό του προηγούμενου κυριολεκτικά αιώνα. Και δίνει πάλι μια αίσθηση πότε ζούσαν αυτοί εδώ μέσα, τι ζούσανε, το σπίτι είναι παλιό και αρχίζει πάλι και μου φέρνει σαν αγοραστή στο μυαλό κακέ σκέψει, κακέ σκέψει κάτω που δεν το θέλουμε. Συνεπώ, όλα αυτά τα αντικείμενα έξω από το σπίτι. Και το τελευταίο, το πολύ πολύ βασικό, είναι περιορισμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένου χώρου του ακινήτου. Θα σας δώσω δύο πολύ απλά παραδείγματα που ελπίζω να μην σας θυμίζουν τίποτα. Το πρώτο είναι... Α, το σπίτι έχει αποθήκη. Βεβαίως. Και μάλιστα και μεγάλη. Και ναι, ναι, ναι. Ε, αλλά δεν έχω τα κλειδιά να σας τη δείξω. Δεν μπορούμε να τη δούμε. Λυπάμαι. Θα πρέπει να το πάρετε έτσι. Ή το δεύτερο παράδειγμα. Τα ράτσα κοινόχρηστη. Στην πολυκατοικία είναι προσβάσιμη από όλου. Απλά δεν μπορούμε να ανοιγούμε γιατί ο τελευταίο όροφο την έχει κρατήσει, την έχει κλειδώσει και έχει πάρει το κλειδί για τον εαυτό του. Κοινόχρηστο όμως, την αγοράζετε μαζί. Ε, ε, ε. Είναι σαν να πηγαίνει να αγοράσει αυτοκίνητο και να σου λέει ο πολιτή: Α, το αυτοκίνητο εξαιρετικό, άνετο προπαγκά, χωράει πάρα πολλέ βαλίτσες, Έτσι να βάλετε τα πράγματα σου, να κάνετε ένα ταξίδι άνετο, ε, δεν μπορούμε να το δούμε γιατί ο μηχανισμό όμω που λειτουργεί, που το ανοίγει, συγγνώμη, δεν λειτουργεί. Και... Θα πρέπει να το πάρετε έτσι. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να αγοράσετε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, Όχι. Πώ περιμένετε λοιπόν ο υποψήφιο αγοραστή, Πώ περιμένουμε ο υποψήφιο αγοραστή να κάνει μια τέτοια κίνηση. Πόσο μάλλον όταν τα ακίνητα είναι και μια αγορά πολύ πιο μεγάλη σε αξία από ένα αυτοκίνητο. Ένα αγοραστή λοιπόν που έρχεται και ξέρει ότι στα συμβόλαια παίρνει κοινόχρηση τη ταράτσα ή αποθήκη ιδιόκτητη ή ταυλί ή οτιδήποτε άλλο ένα οποιοδήποτε χώρο, θέλει να τον δει. Δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν. Γιατί το πληρώνει. Διαφορετικά, πολύ εύκολα μπορεί κάποιο να γυρίσει να σα πει: Δεν μπορώ να ανέβω στην ταράτσα. Οκ, okay. κατεβάζω την τιμή τόσο. Γιατί για μένα είναι σημαντική. Ή μου λέτε ότι έχει αποδείξει, αλλά δεν μπορώ να τη δω. Μέχρι να την ανοίξετε, η τιμή που σα δίνει είναι αυτή. Ή δεν προχωρά καθόλου στην αγορά. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Προσέξτε λοιπόν, όταν βγάζετε το κίνητρο προ πώληση, ή προς ενικίαση, η προσενοικίαση, όλοι οι χώροι να είναι διαθέσιμοι να είναι διαθέσιμη και έτοιμη να τους δει το ανθρώπινο μάτι ένας υποψήφιος αγοραστή. Λέγοντας λοιπόν γι' αυτό, θέλω να τα συνοψίσουμε. Είναι βασικοί όλοι αυτοί οι παράγοντε, αλλά όλα αυτά βγάζουν ενόημα όταν ξανά αρχίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τα κίνητο προς πώληση ως ένα προϊόν, το οποίο για να έχει γρήγορη πώληση και να πουληθεί σε υπολήψιλη τιμή, να έχει υπεραξία, πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Να στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να είναι περιπημένο, να είναι καθαρισμένο, να μην έχει βρωμιά, να μην έχει μυρωδιέ, να μην έχει ακαταστασία, να μην είναι ξεβαμμένη τύχη και να έχει γρασία, να μην έχει προσωπικά αντικείμενα, να μην έχει μικροζημιέ, να μην έχει μέσα κατοικίδια που τρέχουν δεξιά και αριστερά, να μην έχει περί τα αντικείμενα τα οποία καουνικά είναι για πέταμα και φυσικά να μην έχει περιορισμένη πρόσβαση σε όλου του χώρου. Αν λοιπόν όλα αυτά δεν υφίστανται, αυτά τα λάθη δεν γίνουν. Τα κινητά σα σίγουρα θα πάρει υπεραξία και εννοείται ότι αυτά ή κά, κάποια από αυτά μπορεί να στοιχίζουν λίγο, αν και τα περισσότερα απλά θέλουν χρόνο και ενέργεια, να βάλετε δηλαδή, λίγο χρόνο από, το, από τον προσωπικό σας, χρόνο να κάνετε μια μετακίνηση, μια μετακόμιση, να πετάξετε κάτι παλιό. Και κάποια εννοείται χρειάζονται και λίγα χρήματα, τα οποία όμως σκεφτείτε, θα τα πάρετε πίσω πολλα, πολλαπλέ φορέ πάνω στην πώληση. Γιατί ένα αγοραστή που θα μπει μέσα δεν έχει πια το δικαίωμα, το έχουμε αφαιρέσει αυτό το επιχείρημα. Το να πει ότι θα δώσω χαμηλότερη προσφορά γιατί το τάδε διακόπτη δεν λειτουργεί, η γκαραζόπορτα δεν ανοίγει, το πατζούρι δεν ανοίγει, θέλει ε, το σπίτι ένα δυνατό βάψιμο και οτιδήποτε άλλο. Και εκεί, και με τη βοήθεια, αν χρησιμοποιείτε και ενό πολύ καλού μεσίτη, μπορείτε να πάρετε καλή τιμή σε σύντομο χρόνο και να πουλήσετε τα κινητό σα την υψηλότερη δυνατή τιμή. Αυτά για σήμερα. Είμαι ο Νίκο Κατσιαντώνη. Αν σα άρεσε, κάντε like. Γράψτε κανένα σχόλιο, χαιρόμαστε πάντα να διαβάζουμε τα σχόλιά σας, παίρνουμε πολύ ωραίο feedback από εσά. Κάντε subscribe στο κανάλι μας, στο YouTube ή ακολουθήστε μας στο Facebook και θα σας δω, εννοείται, στο επόμενο επεισόδιο του For You.